Cetelini Ivan, dezvluire bombă. Acuzai grele la adresa lui Liviu Dragnea. Europarlamentarul Cetelini Ivan public un fragment din codul de procedură fiscal prin care arată că oamenii protejați politic ar primi informații dinainte să intre în vizorul oficiului pentru sepelarea banilor. Ivan susține ce acesta este motivul pentru care Liviu Dragnea a schimbat conducerea în a fi apus acolo un om de încredere. Oficial în baza legii, România este singurul stat din lumea civilizată care apremarea corupie. Se vede din documentul pe care îl public mai jos. Sub aparena unui interes major fa de fraud, ANAF prime zilnic toate datele confidentale privind operațiuni financiare suspecte. Doar nu crede ii ce ANAF începe prigoana împotriva marilor evazionului. Fiind o instituție condus politic, prietenii politici a ef făcând ANAF intră în intrând vizorul oficiului pentru sepelarea banilor, Chiar înaintea anchetatorilor. Evazionii cu protecție politic nu vor fi niciodată plinii de procurori, plecând de la premisa ce mai sunt procurori care ar să i fac datoria pe cazuri serioase, pentru ce bei ei detepia un avans de cel puin o juntate de ancase, i tearg urmele. Cam atât timp este necesar organismelor de închet să se urmească după sesizarea de Acum înțelegem de ce Dragnea a schimbat toată conducerea NAF în înainte de patii, a pus un om din Teleorman în conducere, arată Cetelin Ivan, pe pagina personală de Facebook.